Dobrý den a já vás vítám u dalších novinek z Parfumerie, které jsou přesně 35. a máme pro vás novinek mnoho a začneme hned tady prvními od firmy Gucci, která vyšla jako duo a to pánská verze Gucci Guilty Parfum pro pány a Gucci Guilty ojde Parfum Intense. Pánská verze je sportovní vůně, dámská vůně je sladší vůně a intenzivní vůně. Další novinkou zde potom máme Jean-Paul Gautier, Lebo, Ojde Parfum Intense, což je vůně pro velice sofistikované muže a je taktéž velice intenzivní. S další novinkou potom přichází Karolina Herrera a to Bad Boy Cobalt, Ojde Parfum Electric. A to je takovýhle krásný bleskový parfém, který navazuje na své předchůdce Bad Boy a je sportovní verze na léto. A mezi posledními v tomto díle patří potom od Paco Rabanne Olympia Solar dámská ojde Parfum Intense, která je sladší, intenzivnější vůně a Invictus Platinum ojde Parfum Pánská verze, lehčí na léto a zároveň sportovní. Novinek máme celkem dost, tak se na ně pojďme vrhnout. Jako první představujeme od Hugo Bosse, A Life Intense Oide Parfum, která vyniká svojí malinou. Další na nás chrlí Hugo Boss Bottled Marine, což je limitovaná edice, je to krásná edice na léto přímo od moře. Další limitovanou, ačkoliv sofistikovanou vůni, je potom Hugo Reflective Edition Oide Toilet, tak též pro muže další novinkou přichází Trussardi, a to Pure Jasmin, ojde parfum, která již podle názvu má velice silný jasmínový akord. S další novinkou pak přichází Salvatore Ferragamo pro muže, a to Bright Letter, a to je toaletní voda. Je příjemná, hodně voní po kůži, hodí se pro každého muže a díky tomu, že je to toaletní voda, je taktéž odlehčená. A jako poslední k nám přichází Mont Blanc s novinkou Legend Red, ojde parfum a navazuje tak na svou celou sérii Montblanc Blanc Legend a je moc hezká. A já se na vás budu těšit zase příště. Naschledanou.